اسكندراني العاب نمبر 1 السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناه اسكندراني العاب رقم واحد النهارده يا جماعه انا في سيرفر نور الدين عملت ايميل جديد ونسميه اسكندراني نقطه العاب اسكندراني دوت العاب يلا بينا يا جماعه نبدا بقى يا جماعه في السيرفر الجميل ده ونشوف مميزاته ايه ونشوف الناس بترد ولا لا ونشوف ونشوف هو زي السيرفرات الثانيه ولا لا والناس بترد ولا لا سيرفر شهرمان طبعا لما تيجي تكلم اي حد بيردش وسيرفر بدر البارودي محدش بيرد برده فانشوف السيرفر دوت مميزاته ايه والحاجات اللي بتباع فيه والناس بترد ولا لا يلا بينا عامل ايه كده نبدأ كده ولا نبدأ بهاي نبدأ بهاي الأول هاي نشوف هيرد ولا لأ نشوف ده هاي نشوف ده نبدأ نشوف ايه مميزات السيرفر ونشوف الحاجات الحلوة اللي فيه هل بيردوا ولا بيطنشوا ولا بيساعدوا ولا بيعملوا أي حاجة نشوفهم بقى نشوف ده اه محدش بيرد خالص يا سبحان الله السرفرات كلها زي بعضها الناس بيقولك لك في اختلافات اه الله واحد بيرد اهو اه يا سلام سواني كده نطلب منه سؤال سؤال واحد مع اني ما المستوى تسعين. ممكن نساعد في إلا برك نشوف رده هيبقى ايه ممكن تبقى صديق معايا طيب نشوف كده الدنيا فيها ايه في السرفار الجميل ده نور الدين يا سلام جميل الجميع خمسة وخمسين مليون يا نهار ابيض دي بتتباع عندنا باتنين مليون ومحدش بيشتريه وهنا حضرت لك خمسة مليون ايه ده ايه ده ايه الغريب غريب وعم ايه ده اعم إيه إيه يب يب ايه ايه ده ده بقى صديق يا سلام طيب ازاي حتى تسعدني في البرج وانا وانا ما وصلتش لي مستوى تسعي انا لك فوق شكرا بجد اه فعلا تلاسف على ممتاز يا سلام كله بيرد ايه ده ايه ده إيه ده السيرفر ده جميل قوي انا شكلها استمر هنا إيه؟ <تصفيق> شوف البت المزه اللي بترقص دي بتاخد ورده وزه رقصها جامده بص الرقص عامله ازاي يا يا ميد يلا رقصتها خطيره لا صراحه بس مش اخطر من رقصتي إيد عالي اوه عالي عالي يلا ده احنا هنقلب رقصه بقى بق ولا نشوف ميزات السيرفر شوف بيبيعوا وين شوف الدنيا ماشية معاهم ازاي الناس الغريبة دي يلا زاد اربعة وراح في ستين دقيقة واربعين مليون نعم عم شوف بقى الحاجة بتاعتهم الله جميل يا ولد جميل لا لا لا حلو حلو السيرفر جميل خالص هو فيش الا الرقصة دي عند البنات أولي. لا جميل الصراحة. اه ده يخلص هو ببعبه مقلب من تاني سبحان الله لا وحش كده ازعل لفيت بواحد سي بي في كل حته المفروض يعني بقى كل السرفرات تفهم بقى ايه ده يا نهار ابيض مليون ياما طبعا ياما ياما ياما مش ياما لا لا ياما 4 مليون ياما يا ما طبعا. طبعا السيرفر كله تلع مية مية مية مية هو بيرد يا معلم شوف بقى رد عليهم ازاي ده <تصفيق> يلا, جل جل جل. يلا يا ابن انا مش مستوى تسعيني يا ابن يلا يا ابن ده السيرفر غبي دلوقتي يا جماعة السيرفر تلع جميل جدا وكله بيرد وانا مستوى 56 ولسه دي اول تجربه ليا وكده يا جماعه يبقى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ارجو من حضراتكم اللايك والاشتراك وفعل زر الجرس وكده يبقى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا احسن جمهور في الدنيا هاشتاق محارب رقم واحد